בסרטון האחרון על הריאות וחילופי הגזים בגופינו או על המערכת הפולמונרית, הגענו עד לסקיות האוויר, הנודיות. נצייר אחת كان. טוב, אז יש לנו נודיות שכבר דיברנו עליהן, ואלה הם הגבשושים הקטנטנים האלה. נצייר עוד אחדים מהם בשביל להזכיר לכם אותם. ואתם זוכרים מהסרטון הקודם שהם המקום שבו האוויר נכנס דרך כני הנשימה, שמתפצל לשניים אל הסימפונות, ואלה מתפצלים לסימפונות קטנים שגם הם מתפצלים ומסתיימים בנודיות. אז הנה הנודיות. הם סקיקים, סקיקיות קטנטנות כאלה, שעליהן דיברנו בסרטון האחרון על המערכת של ההריאות. אולי כדאי לכם לראות את הסרטון הזה במידה ומה שנאמר כאן היא לא מוכר לכם. וכמובן שישנן הסימפונות שמובילות לכאן, וזה אולי התפצל מאחד אחר, שמובילה לקבוצה אחרת של נודיות, אבל לא נתמקד בזה עכשיו, זה הוסבר הקודם. רק לרשום את זה אבל, ונשלים את הסרטוט שלנו. בסרטון הקודם ראינו שכאשר אנחנו שואפים אוויר, השראפת שלנו מתכווצת ומרחיבה את הריאות, שממלאות את נפח חלל החזה, והאוויר נשאף פנימה. האוויר חודר פנימה, והאוויר הזה שאנחנו נושמים במה האטמוספירה, כן? האטמוספירה שבחוץ, והרכבו 21% חמצן, ו-78% חנקן. בעצם באטמוספירה שלנו פחמן דו-חמצני, ה... הריכוז שלו הוא מאוד נמוך, של הפחמן הדו-חמצני. זה ממש רק עקבות, לכן, בכל פעם שאתם נושמים על כדור הארץ, זה הרכב האוויר שתקבלו. בסרטון האחרון אמרנו שישנם גם הנימים של הריאה שנמצאים לכול אורח uh, צידי הנודיות. טוב, אז בואו נצייר גם את הנימים הריאתיים, כאשר הם מרוקנים מחמצן, כאן הם uh, מתמלאים מחדש. כאשר הם מרוקנים מחמצן והם עומדים להתמלא בחמצן מחדש, הם נראים בצבע סגול כהה. ואז הם סופגים את החמצן מתוך הנודיות, או החמצן עובר דיפוזיה דרך הממברנה של הנודיות לתוך הנימים, שהן צינוריות סופר קטנטנות. כאשר זה קורה, אדם נראה אדום. אחר כך נדבר על הסיבה לכך שהאדם נראה אדום. אז אדם מאדים, וכשהוא אדום, יש בו חמצן. כל המטרה היא להשיג חמצן. עכשיו הוא לחזור אל הלב. עד כאן זה היה רק קטן. נחן למה במשירתנו הקדמ that something that comes from the heart and that can come from the heart we have OREC OREC of the four elements and something that returns to the heart is VRID so that can be VRID and now I'm going to answer the question that I asked כשאנחנו שואפים, רוב האוויר מורכב מחנקן. רק 21 אחוז, איך המצען אמרנו. אז מה קורה לכל החנקן הזה כאן? איך קורה שהוא לא נכנס לדמינו? אלו באמת שאלות מצוינות, וכדי לענות אליהן צריך אה, להסביר את מה שקורה פה. אז בואו נצייר אה, בהגדלה ככה, אה, יותר גדולה, שנוכל לראות את זה כמו שצריך. הנה, זה פנים הנודית. זוהי הממברנה של כאן, היא דקיקה מאוד, כמעט פאובי של תא אחד. ואז ישנם נימים שעוברים ממש לידה, נצייר את זה באיזה צבע ניטרלי, ואז יש נים שעובר ממש ליד שטח הפנים, כן? והוא הוא אוויר, או אוויר בעין לגזים כמו חמצן, חנקן או פחמדו חמצני, אז מה שיש לנו כאן, נניח שזה, הנה, הלב הוא כאן, זה הלב, וזה אדם שבא מהלב, ואז זה אדם שזורם אל הלב. טוב, הלב הוא כאן משני הצדדים, אז נכתוב זה כאן. מהלב ואל הלב. ומה שיש כאן הוא, כאשר באים מהלב, זהו דם ללא חמצן, למעשה הוא בעל ריכוז גבוה של פחמן כבר ציירנו חנקן בירוק, אז נצייר את, ה... את הפחמן הדוחמצני, נצייר ב... בכתום. אוקיי. אז יש לנו המון פחמן הדוחמצני, ולכן הפחמן הדוחמצני עובר דיפוזיה בדם. הוא למעשה נמצא בפלזמה של הדם. הוא אינו ניסה על הדם האדומים שעליהם אנחנו... נדבר מיד אם כך יש לנו הרבה פחמן הדו-חמצני והריכוז של פחמן הדו-חמצני בדם בלי החמצן הינו יותר גבוה מריכוז של פחמן הדו-חמצני בנודיות היות והאנימים חדירים לפחמן הדו-חמצני דרך הממברנה הזאת מולקולות הפחמן הדו-חמצני יעברו דיפוזיה לתוך הנודיות טוב אז מהצד השני של זה יש חמצן אנחנו שואפים אותו פנימה נכון? הרכב האוויר הוא 21% של חמצן, לכן הוא הרבה יותר של חמצן מאשר של פחמד חמצני, וזהו דם בלי חמצן. השתמשנו בכל החמצן בגופנו, נדבר על זה שוב בסוף הסרטון או בסרטון עתידי, על איך אנחנו מנצלים את החמצן או לאן אבל כאן אין חמצן, לכן החמצן יעבור דיפוזיה דרך הממברנה, בגלל שריכוז החמצן הוא נמוך. עכשיו נשאל את השאלה, מיד כאשר החמצן, אה, עובר דיפוזיה דרך הממברנה, פתאום הדם המחומצן הזה מוכן לחזור אל הלב. כך שהמעבר בין האורק והבריד הוא מאוד מאוד עדין. מאוד ברור כאן, תגידו, אוקיי, זה בא מהלב, וזהו הבריד, זורם אל אה, אופס, סליחה, טוב, אנחנו גם לפעמים מתבלבלים. זה זורם מהלב, לכן הוא... הייתי אגלנו גם כאן שגיעת כתיב באנגלית. זה מהלב, לכן הוא אורק, וזה זורם אל הלב, לכן הוא וריד. זה ההבדל. אז תגידו, אוקיי, כאשר הוא מחומצן, אנחנו חוזרים אל הלב, זה די סתמי. טוב, עוד פעם שגיעת כתיב באנגלית. מה לעשות? זה קורה לפעמים. טוב, אז זה, זה קשה להגיד, איפה בדיוק האורק נגמר והווריד מתחיל? סימון גבול ברור הוא כשפחמן הדו חמצני, נמצא בריכוז נמוך וריכוז החמצן הוא גבוה. זה סימן טוב, אנחנו מתחילים מאורק הריאה. אולי נדבר על זה בסרטון הבא. אתם תראו מדוע אורק הריאה הוא כל כך מיוחד, כי אורקי הריאה שבאים מהלב אין בהם חמצן, או שיש בהם מעט מאוד חמצן, אבל יש בהם המון פחמנדו חמצני. לכן, ורידי הריאה זה לא כל כך משנה איפה בדיוק הופך, אה, איפה האורק הופך לבריד. ברגע שאדם מתמליב חמצان ומבחן לחזור ללב, אז אובريد ראה ומחמצان, כן? וומלך חמצان, וכאן נוכל לכתוב לוח חמצان. עכשיו, אה, הסיבה שביגללה אמרנו ש他们是密切的，cut from the operation of the eyes and the eyes of the eyes of the eyes of the eyes of the eyes of the eyes of the eyes of the eyes נושא חמצן, בוד שכאשר הוא זורם מהלב אל הראה, זהו דם ללא חמצן. בניגוד לכך, בכל יתר הגוף, כאשר אנחנו הולכים אל הלב, זה דם שאינו נושא חמצן. לעומת זאת, בבריד הראה, הדם זורם אל הלב, והוא זה שנושא חמצן, כי הראות הם אלה שלוקחות את פחמן הדו חמצני, ונותנות לנו את החמצן. טוב, אבל עדיין לא ענינו על השאלה שאני שאלה בסרטון הקודם, והיא, 78 של חנקן שנמצא באוויר. יש כאן של חנקן, קן הרבה יותר מחמצן, והרבה יותר מהפחמן הדו חמצני. אז מה קורה לכל החנקן? אז התשובה היא שהחנקן יכול לעבור דיפוזיה, והוא עושה זאת אל תוך הדם, אבל היכולת של הדם לספוג את החנקן אינה גבוהה. למה הדם יכול לספוג חמצן? הרבה יותר בקלות מאשר את החנקן. كان מופיעים במשחק תאי הדם האדומים. אז בואו נכתוב את זה. נכתוב את זה כמובן באדום. תאי דם אדומים. והתאים האלה מרתקים בהמון מובנים. מה שתאי הדם האדומים, אלה הם התאים הללו שנמצאים שהם מרחפים אה, בתוך מחזור הדם. נראים כמו דיסקיות, לא מנסים אה, לצייר אותם. הם כאילו אה, עיגולים שטוחים עם קצת קיאור פנימה. משני הצדדים. לכן, אם ננסה לציירה מהצד, ייתכן והם יראו, טוב, מהצד הם יראו משהו כזה, אפשר להביט תרקם ויהיה שקע משני הצדדים. אבל טוב, אם נצייר אותם מהזוויץ, יראה ככה, יהיה שקע מהצד הזה, ויהיה שקע דומה בצד השני. תאי דם אדומים, אפשר לעשות אה, כמה סרטונים רק זה. הם מכילים המוגלובין. אולי נעשה סרטון שלם על... אה, הלמוגלובין הוא חלבון קטן שמחיל ארבעה כבוצות של הם. כן? כך שבכל דם אדום יש מיליונים של מולקולות חלבון הלמוגלובין. וחלבוני המוגלובין, נצייר אותם ככה, יש להם ארבעה כבוצות של הם, והם המרכיב העיקרי בו ברזל. לכן הברזל כל כך חשוב. אם אין לכם מספיק ברזל, זה יכול לגרום לצרות לאיבוד ההמוגלובין והחמצן בדם שלכם, שלא יפעלו כהלכה. טוב, אז יש לנו המוגלובין ויש לו ארבע קבוצות שלהם. כל אחת מהקבוצות, eh, הקבוצות ההם האלה, יכולה להתקשר למולקולת eh, חמצן. הן טובות ביכולת שלהם לקשור חמצן. Eh, ואנחנו נראה בסרטון קרוב אולי איך הן משחררות את החמצן, אבל יש כאן, יש מיליונים של קבוצות הם, בתוכם eh, החמצן עובר דיפוזיה, דרך הממברנה של תאי אדם האדומים ונקשר אל קבוצות ההם שבה המגלובין. בגלל שיש המוגלובין בתוך תאי אדם האדומים, הם כמו ספוג שסופי החמצן, כי המוגלובין מצטיין בספיגת חמצן. בעיקרון, התאים האדומים מסוגלים לספוג את החמצן מהפלזמה. הפלזמה היא הנוזל הכללי של הדם, שאינו כולל את תאי אדם. לכן, תאי האדם האדומים כאן אינם כל כך אדומים, והסיבה לכך, וזה כאן העיקר, הסיבה לכך שהם אינן כל כך אדומים היא אולי יהיה לנו אדם אחד, בואו נעביר את זה. הפחמן הדוח המצני ברובו זורם בתוך הפלזמה, הוא נספר לתוך הנוזל, נדבר על כך גם בסרטון עתידי, בעצם הוא נמצא בצורה קצת שונה, הוא נמצא בצורת חומצה פחמתית, וזו מילת מפתח לאופן שבו הפלזמה יודעת איפה לשחרר את החמצן, וגם על זה נדבר בעתיד. אבל כאן, תא אדם האדום הזה מחיל המון חלבון המוגלובין, אבל חלבוני המוגלובין האלה כבר הם הוריקו את החמצן שלהם. ההמוגלובין בעצם, כאשר הוא נושא חמצן, הוא נראה אדום. הוא משקף צבע אדום. אבל כשהוא מחיל מכיל חמצן, הוא אינו אדום. הצבעו כצת סגלגל כחול כהה בערך. לכן אה, ברוב גופיינו עורקיים שבהם יש דם ללא חמצן, הם נראים כאילו כחולים. והסיבה לשנוי בצבע היא שכאשר החמצן מתקשר למקום הקישור שלהם בהמוגלובין ולמעשה משנה את כל המבנה, אה, את כל המבנה של החלבון. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים, כל החלבון מתקפל בצורה כזאת שפתאום במקום להיות סגול, כחול ולשקף אור כהה, הוא עכשיו אור אדום. לכן התאים יקבלו צבע אדום כאשר הם מסופגים חמצן. כאן אנחנו בעצם משיקים לנוסה. עיקר הדברים כאן הוא אנחנו לוקחים הרבה יותר חמצה מאשר חנקן, בפרט כאשר יש הרבה פחות חמצן באטמוספירה מאשר חנקן. והמפתח הוא התאים האדומים. בתאים האדומים יש מיליוני חלבוני מוגלובין, והם סופגים לתוכם וסופכים את כל החמצ למעשה הם סופכים בערך 95% מהחמצן. התאים האדומים נעים וזורמים, והם חוזרים אל הלב. הם לדם שלנו להיות אדום. נכון? אמרנו, הם סופקים חמצן ונים אדומים. ואז יש לנו את הדבר הזה, המוגלובין, שנמצא בתאי הדם האדומים. הם סופכים את כל החמצן, כך הם שומרים את ריכוז החמצן בתוכם, ולכן בפלזמה, ריכוזו נמוך. אבל לחנקן אין מנגנון כזה, אין שום תא שסופי החנקן. החנקן לא נקשר ללמוגלובין, ולכן החמצן נספק כל יותר טוב בהשוואה לחנקן. זו באמת שאלה מאוד מעניינת, ונתחשבו על הכמות העצומה של החנקן, זה באמת טבעי לשאול. עכשיו נתמקד קצת אה, בתאי אדם האדומים בעצמם, כי, כי הם מרתקים. בסרטון על מבנה התא, אמרנו... Eh, שלכל התאים יש ממברנה, ולכולם יש דנאי. מה שמרתק לגבי תאי אדם האדומים הוא, אמרנו כבר שיש להם מיליון מולקולות של חלבוני אמוגלובין eh, בתוכם. ננסה לצייר את זה כאן. הנה מיליונים של מולקולות אמוגלובין בתוך התא. והדבר המרתק בתאים האלה, הוא שאין להם גרעין, וגם לכן אין להם גם דנאי. זה מאוד מפתיע כששומעים את זה פעם ראשונה. מה באמת? זה באמת תא? זה באמת משהו חי? הוא שתאי דם מאדומים משתנים כשהם מתבגרים. בהתחלה יש להם גרעין. כל התאים זקוקים לגרעין ו-DNA כדי לייצר את החלבונים שבונים אותם, כדי להתקיים ולבנות את עצמם לפי, לפי צורכיהם. אבל מטרת תאי הדם היא להכיל מה שיותר המוגלובין, ולכן תוכלו לדמיין שזה בעצם יתרון התפתחותי, אבולוציוני, שכאשר אתה אדם אדום מוכן להיכנס לעבודה, יש פה מנגנון שמאפשר לו להיפטר מהגרעין. הם למעשה דוחפים את הגרעין החוצה מהאתה. עכשיו, הסיבה לכך שזה יתרון היא שעל ידי כך יש לו פשוט יותר מקום בשביל ההמוגלובין. כי ככל שיש יותר המוגלובין, נרשום את זה כאן, יותר מקום, יותר מקום עבור המוגלובין. ככל שיש יותר המוגלובין, אפשר לספוג יותר חמצן. אפשר לעשות המון סרטונים על המוגלובין, ולמעשה יהיו לנו עוד סרטונים על מחזור הדם, אין לך מה לדאוג, אבל עכשיו בואו נדבר על משהו מאוד מעניין, אה, לפני סיום, בקשר להמוגלובין. כבר סיפרנו על תאי אדם האדומים, זה מרתק לדעת שהם בעצם חסרי גרעין בצורה הבוגרת שלהם. יש להם בעצם תוחלת חיים מאוד קצרה, הם חיים בין 80 ל-120 יום, כך שהם קיצרי חיים, לכן זו שאלה כמעט פילוסופית, האם הם עדיין חיים כאשר הם מפסידים את ה-DNA שלהם, או שהם רק כלי קיבול לחמצן ואינם חיים, כי הם אינם מייצרים את ה-DNA שלהם. לכן, במקום להתווכח אה, ולהדון בהמוגלובין, נסיים עכשיו את הסרטון הזה, הוא כבר הגיע 20 דקות והמטרה היא לעשות סרטונים של 10 דקות. אז נסיים עכשיו ובסרטון הבא נדבר יותר על המוגלבין ומחזור הדם.